ام بعد فاروز بلّہ ہی مینشن رضیم بسم اللہ رحمان رحیم میرے بھائی اور سامنے میں کیا منظر پیش کر رہا ہوں وہ منظر جڑا ہر بندے دا حساب ہونے لفظ لگا دا لگا کا حساب ہونا ہے وہ میں تھنوں آپ کے لفظ سنا لگا میشر میدان لگا ہوا ہر بندے کا حساب ہو رہا ہو ہر بندے دا حساب ہو رہے گا جندے اعمال زیادہ ہون گے وہ جنت جن کے جندے تھوڑے ہونگے ان سو کے دا حساب ہو جائے گا ایک نکرے سے نائی کھڑے ہون گئے فرشتے کہن گے اللہ تعالیٰ نئی دا حساب ہو گیا ہے نائیاں دا کی کرنا ہے فرشتے کہن گے جی سارا دا حساب ہو گیا اے نائیاں دا کی کرنا اللہ تعالی کہے گا انہا نو جنت جان دو نائیاں بندیاں شمار ہی نہیں ہوں کہ اللہ بس <سؤال> <اسم>